Близько півсотні учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у військовій формі зібралися біля Жовтневого районного суду за півгодини до початку засідання у справі Володимира Серби. Зокрема, 16 ветеранів приїхали з міста Пологи той час, коли у нас відбувається переслідування патріотів, бойових генералів, яких без права на заставу садять за грати, а людину, яка скоїла злочин проти народу України, ну, це я вважаю неприпустимим, тому ми тут, ми приїхали, щоб сьогодні якось показати, що Суд має прийняти рішення правильне у пользу держави, а не в пользу заможних колишніх генералів з інших районів. Також хлопці поприїжджали. А як же, там я дивлюся гуляй поле бачу і бачив хлопців з Мелітополя? Ну ми всі один одного знаємо. Дуже приємно давно спілкуємось ще коли разом ми створювали і обласну асоціацію. Нагадаємо, екс-керівника запорізької міліції Володимира Серби звинувачують у насильницькому розгоні Запорізького Майдану 26 січня 2014 року зложуванні владою та організацією масових заворушень. Розшукували його з 2015 року. Протягом семи років справа в заочному провадженні розглядалася у двох запорізьких судах. На цих засіданнях Володимира Серби не було. Сьогодні ми прийшли з вами з вимогами, щоб суд Обрав йому арешт, як запобіжний захід, тому що він його заслужив. Сьогоднішнє судове засідання, п'яте, на якому обвинувачений присутній дистанційно через відеозв'язок із міста Дружківка Донецької області, де проживає. Нагадаємо, у Володимирові Сербі обраний запобіжний захід особисте зобов'язання. І сьогодні суд продовжив його на два місяці до 1 листопада. Ухвала оскарженню не підлягає. Повідомила журналістам Суспільного захисниця потерпілих Олена Яркіна. Під час сьогоднішнього судового засідання заслухали свідчення двох потерпілих. Прокурор Олександр Ніколенко подав клопотання до суду про можливість домагатися зміни обвинувачень. Адвокат обвинуваченого Микола Бондар оскаржив це, і суддя відхилила клопотання прокурора. Тому я прошу надати можливість прокурору зачитати короткий виклад зміненого обвинувачення. Що там змінилося? Я не розумію ситуацію, бо я свого часу минулого готував. Добро собість надався в суд в годі 9.23, познайомлюся з матеріалами кримінального провадження. Я декілька разів писав заяву прокурору про надання можливості мені ознайомитися з матеріалами всього кримінального провадження, з тими, які не надійшли до суду. Прокурор у відпустці, прокурор у відпустці, і так мені ніхто не надав таких матеріалів, які до цього часу є прокуратує. Тому я категорично проти. Повернення, на мою думку, буде порушенням права обвинувачення, може спричинити скасування вироку, як я Я вимушений заявити відвід суду поґрунтує, я, я буде його розглядати. Це право прокуратури, він може діяти в такий спосіб. І хочу нагадати, що будь-яка сторона кримінального провадження в судовому порядку чи то сторона обвинувачення, чи то сторона захисту, чи потерпілі, можуть заявити мотивоване клопотання про заміну суддів, про відвід суддів. Але це клопотання буде розглядати інший суддя, на якого зараз розподілять слухання цього клопотання. Адвокат Володимира Серби Микола Бондар поза камерою сказав журналістам Суспільного, що не вбачає підстав для відводу судді. За його словами, власне прокуратура ініціювала обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. З самого початку, сім років назад, у нас повний суд був у Оржені Кідзовській. Потім люди уходили, уходили, надаєли за сім років ходити і дуже багато загубилося. Може зараз, якщо буде заново все, то люди поприходять і заново понаписують. Та ж моєго нема. От моєї, моєго позову нема. У ділі. там я ну, так загубилася». Судове засідання у справі Володимира Серби завершилося тим, що прокурор Олександр Ніколенко заявив відвід головуючої судді у справі Юлії Поварової. За її словами, це має вирішити інший склад суду, який буде визначений. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков – Новини на Суспільному. Запоріжжя.